السلام علیکم ڈیئر ویورس امید رکھتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے میں اس وقت جو کہ آپ لوگ کو دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ میرے پیچھے ہے اور کچھ لوگ آ رہے ہیں کچھ جا رہے تو میں یہاں آج آ چکا ہوں پشاور چڑیا گھر کو اور میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم جب بھی کسی ایسی مقام پر جائے چاہے وہ پشاور میوزیم ہو یا چڑیا گھر ہو یا جو جو بھی کوئی میوزیم ہو یا پارک ہو تو وہاں پر جانے کا ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے اور ہم, وہاں ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے علاوہ آ, یہاں ان جگہوں پر جانے کے لیے ہمیں کون سا طریقہ کار اپنانا چاہیے آ, آئیے ہمارے ساتھ رہیے گا جو میرے پیچھے لائن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لوگ ٹکٹ خریدنے آتے ہیں اور میں بھی سب سے پہلے ٹکٹ کو خریدنا چاہتا ہوں جب بھی آپ ایسے مقامات پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے جب آپ عجائب گھر اندر چلے جائے یا چڑیا گھر اندر چلے جائے تو سب سے پہلے آپ نے وہاں کا نقشہ دیکھنا ہے اور اس کے حساب سے آپ لوگوں نے اندر جانا ہے اور چیزیں دیکھنے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہی گیا ہے کہ پشاور یہاں پر اندر جاتے ہوئے یہاں پہ کچھ اس کے بارے میں معلومات لکھے گئے ہیں ان کا تعارف کیا گیا ہے پشاور چڑیا گھر کا لکھا گیا ہے کہ پشاور چڑیا گھر خیبر فخا کا ایک اہم منصوبہ ہے جس کا انتظام محکمۂ جنگلی حیات حکومت خیبر فخ کے اہتمام ہے 29 ایکڑ پر پھیلا ہوا اور پھیلا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ پاکستان کے سب سے بڑے چڑیا گھروں میں ایک چڑیا گھروں میں سے ایک ہے اس وقت میں چڑیا گھر کے بہت اندر بیچ میں تقریباً جا چکا ہوں اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ سب سے پہلے ٹائگر کے بارے میں یہاں پہ یہ لکھا گیا ہے کہ ایک ٹائگر جو ہے یہ پانچ دن میں چار سے پانچ کلو تک بغیر ہڈی کے گوشت کھاتا ہے اور ایک دن میں چار سے پانچ کلو بون بیف جو ہے وہ بھی کھاتا ہے یعنی اس کا جو خوراک ہے یہ اس پہ منحصر ہوتا ہے کہ پروٹین ہو زیادہ تر پروٹین کاربوہائیڈریٹس انرجی جو ہے یہ ایک کے لیے چاہیے ہوتا ہے تو یہ اس کی کچھ معلومات تھی یا آپ یہاں جب آتے ہیں تو آپ کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے یا آپ انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں کس لیے آتے ہیں پشاور بھی کرتے ہیں اور سیکھتے بھی بہت مختلف چیزیں اسٹڈی ہو جاتی ہے شکریہ بہت یہ اس وقت شیر جو ہے یہ اپنے پنجرے میں چہل قدمی کر رہا ہے اور بہت ہی میں ہے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا صاف دکھانا چاہتا ہوں بہت غصے میں لگ رہی ہے بھیڑیا کے بارے میں کچھ اہم معلومات یہاں بورڈ پہ لے کہے گئے ہے اور یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھیڑیا واحد جو ایسا جانور ہے جو اپنی ماں بہن کو شاوت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تک نہیں بیڑیا اپنی شریک حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور مادہ سے تعلق قائم نہیں کرتا اس طرح مادہ یعنی اس کی شریک حیات بیڑیا کے ساتھ اسی طرح وفادار وفاداری ہی نبھاتی ہے بیڑیا کو عربی میں ابن الفار کہا جاتا ہے یعنی نیک بیٹھا کیونکہ جب اس کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے یہ ان کے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا خیال رکھتا ہے ترک اپنی اولاد کو شیر کے بجائے بھیڑیے سے تشبیح دیتے ہیں واہ کیا بات ہے ان کا ان کا ماننا ہے کہ شیر جیسا خونخار بننے سے بہتر ہے کہ بیڑی جیسے نسل ہو تو یہ واقعی میں ہے ترکی کی جو نیشنل اینیمل ہے ترکش کا یہ ترکش انیمل شمار کیا گیا ہے وہاں پہ اور یہ اس کی سی شکل ہے اب جس پورشن میں میں آ ہوں یہاں پر ایک بہت ہی چالاک جانور جس کو ہم گیدڑ کہتے ہیں وہ میرے نتیجے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم کتابوں میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور اس کی کہانیاں بھی ہم بہت زیادہ سنتے ہیں تو آئیے اب جہاں ہم آپ لوگوں کو گیدڑ دکھاتے ہیں کہ کتنا چالاک جی تو یہ وہ جانور ہیں جس کی چالاکی کے بارے میں ہم اکثر کتابوں میں کہانیاں اور قصے پڑھتے ہیں اور آ, آ, ان کی چالاکی کی بارے میں تو کیا کہنے یہ لگتا بھی ہے شکل سے کے پاس چالاک किसम का जानवर लगता है इसी okay. okay. जाना है बहाँ <laughs> मैं इस वजह से आता हूँ क्योंकि मेरा जो है हमारे mm -hmm. इसके साथ मेरा तलुक गोजी में आप जो है जानवर के बारे में हालिया mm -hmm. है। mm -hmm. करते हैं स्टडी yes. करते हैं तो اس کو تو ہم ایسے بڑے بڑے جانور کو تو ہم کی ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے جنگلوں میں ہم نہیں جا سکتے تو اس کے بارے میں جہاں اگر آپ لوگوں کو کچھ انفارمیشن لیتے ہیں یا ہم ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہم سارے جانور کی معلومات یہ ہم مل جاتے ہیں یا ہم بڑے بڑے جنگلوں میں مری وغیرہ نہیں جا سکتے آپ نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی ہے یوٹیوب مساحوس پلا ظاہر است تو یہ بہت اہم معلومات ہیں یہاں پر لکھی گئی ہے قران مجید میں ذکر شدہ حیوانات یہاں پر اوپر لکھی گئی ہیں اور اس میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ ہے اینٹ جس کو عربی میں نمل کہتے ہیں 20 اے پرو کورت کہتے ہیں بندر ڈی نحلہ نحلتن یعنی شہید کی مکی برڈ طائر پرندہ اور کاف اجل بچھڑا کیمل جمل اونٹل نام مویشی گائے کوا اس کے علاوہ ڈاگ کلب کتا بنکی ہمار گدا ایلیفینٹ فیل ہاتھی فش ہوتھ مچھلی فلائی زباب مکی فراگ زنفا منڈک ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو ان کی جن آیات میں ان کا ذکر آیا ہے یہاں پر ان کے نمبر بتا دیے گئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا ہد ہد جو کان عربی میں جس کو عربی میں ہد ہد بھی کہتے ہیں اور اردو میں بھی ہد ہد کہتے ہیں انگریزی میں اس کو ہوپی کہتے ہیں ہارس حسان اور لائس کم لائن قصورت اور لوکس جو ہے جرادن ٹڈی مسکیٹو باود مچھر جو ہے فراش کیڑے مول بال پگ خنزیر سوور کویل سلوی بٹیر جس کو کہتے ہیں سلوی اور اس کے علاوہ شیپ غنم بیڑ گوٹ مائز بکری سنیک سوبان حجان اسپائڈر انکدود مکڑی ولف زویب بیڑیاں اور یہ اس کے آیات کے نمبر ہیں جن آیات کے بارے میں ذکر کی گئی ہے تو یہ تو انتہائی اہم معلومات جو کہ پرانی کریم میں جن جانور کے جن کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں تو یہاں پر اس کے نام اور اس کے آیا نمبر کے ساتھ یہاں پر لکھی گئی ہیں تو یہ اہم معلومات میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا آئیے ہم آپ کو آگے کچھ اور جانور پشا یہ جو پورشن ہے اس میں بہت سارے پرندے موجود ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ان کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں بتا سکتے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا قومی جانور ہے قومور ہے ہمارا جو قومی پول ہے وہ چنبریلی ہے جو قومی مچھلی ہے وہ مہاشیر ہے یہاں پہ نیچے جو لکھا گیا ہے یہ قومی ریگا جانور انڈس مکر مچھو زیادہ تر دریا سم میں پایا جاتا ہے اور یہ مکر مچھلی ہمارے قومی جانور ہے ریگے والا جانور اس پہ یہاں پہ اگر آپ لوگ پہ دیکھیں قومی شکاری جانور جو ہے یہ برفانی تیروا ہے قومی پرندہ جو ہے یہ اور ریاستی پرندہ جو ہے وہ شاہین ہے قومی درخت جو ہے وہ کردار جابی درخت ہے یہاں پہ اس کی تشریف کی ہے قومی آبی ممالیہ جو ہے وہ اس میں انڈس گول فنڈ جو کہ برسن میں پایا جاتا ہے زیادہ تر اور یہ جو, جو ہمارے پاکستانی قومی نشانہ بنتا ہے جی تو یہ کا مشہور ایکٹر ہے یہ اس کی نقل اتاریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ واقعی میں اس میں ایکٹنگ کے کمال ہے یا نہیں जी हमारे एक दोस्तों को जो इस वक्त आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं इसको स्नेक्स हाउस कहते हैं اور میں آپ لوگوں کو اندر لے کے جانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو مختلف اقسام کے جو سانپ وغیرہ ہیں وہ آپ دیکھیں گے آئیے so, پہلے مجھے یہاں پہ ایک الگ ٹکٹ لینا پڑے گا کیونکہ اندر مختلف اقسام کے سانپ ہیں وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں معلومات ہی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تو یہ ہینڈ فری میں نے لگائی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آواز صاف سنائی دے آئیے یہ اس قسم کا جو سانپ ہوتا ہے اس کو درمن سانپ کہتے ہیں یہ غیر زہریلے ہوتے ہیں اور پاکستان کے تمام علاقوں میں پائے جاتے ہیں اس کی عمر بیس سے پچیس سال تک ہوتی ہے آئیے یہ جو سانپ ہے اس کو اجدہا کہا جاتا ہے یہ سانپ غیر زہریلا ہے اور گنے جنگلات میں پایا جاتا ہے یہ کئی اقسام میں پائے جاتے ہیں ये जो है ये बहुत ख़तरनाक साँप होते हैं ये कोबरा कोबरास्म का साँप है ये इंतहाई जहरीला और ख़तरनाक होता है ये इतना खतरनाक होता है अगर ये ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है अगर किसी इंसान को काट ले तो कुछ लम्हे के अंदर इंसान को मौत वाक़ हो सकती है ये जो सांप है इस किस्म के सांप इसको वाइपर सांप कहते हैं ये बहुत जहरीला सांप है सबसे जहरीला सांपों में ये शामिल है इसके दांत लंबे होते हैं और तेज़ होते हैं ये पाकिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं और इनकी खुराक चूहे और कीड़े मकोड़े होते हैं ये जो है ये बहुत बड़ा सांप है और इसके बारे में तो अभी ज़्यादा मालूम हमें नहीं है लेकिन ये ज़्यादातर इना कौन सा किस्म का सँप है और ये उस जगह में पाए जाते हैं जहाँ पर तालाब और ये चीज़ें मौजूद हों اس کے پیچھے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ کچھ تصویریں لگی ہوئی ہیں یہ اس لیے لگی ہوئی ہیں تاکہ اس کو یہ درخت اور پانی وغیرہ دکھائی دیتا ہے تو یہ سام جو ہے یہ پاکستان کے سرسبز و شاداب علاقے میں پائے جاتے ہیں اس کو گلسر ڈائمنڈ کہتے ہیں